Från att det egentligen har varit bara fysiska utbildningar fick vi ganska snabbt ställa om här då under förra året till webbinarier i och med pandemin att det inte gick att träffas fysiskt längre. Webinarer säger du? Kan du inte berätta lite? Hur... Vad är det för typ av webbinarier då? Ja Man kan få hjälp med att lära sig att betala med mobilen främst. Vi håller också på att ta fram en utbildning där man kan få lära sig att betala med datorn, men, men den vi har nu den är mest inriktad på att man läser sig att betala med mobilen. Och mobilen kan man ju använda till jättemycket saker idag, inte minst betala med. Man kan blippa, man kan swisha, man kan betala räkningar, massa olika saker helt enkelt. Så det, det är det vi fokuserar på i den här utbildningen. Så jag kan visa, för jag har några bilder från utbildningen. Så till exempel så går ni ju igenom bank-ID och verkligen detaljerat med skärmbilder hur man gör. Och sen så är den här att betala räkningar med QR-koder. Så att man märker att det är väldigt välarbetade webbinarier med mycket bildmaterial. Och jag tänker att det är väldigt bra för deltagarna som är med. Att få med sig de här bilderna som minnesstöd. Det handlar ju mycket om att alltså det mobila bankidet kan man ju säga är grunden för allting. Har man inte det så är det jättesvårt att, att göra. En, alltså det funkar inte att göra en digital betalning. Och många av de som kommer till våra utbildningar de måste ju också störa stöd och hjälp med såna här saker som att ladda ner Apple-ID och Google Play-konto. Och såna här saker och beroende på vad man använder för mobiltelefon. Så att eh, vi har liksom försökt få med hela... Ledet där, alla steg för att man ska kunna börja betala eh, digitalt med sin mobil. Vi tar ju emot mycket feedback från våra deltagare. och Vad de berättar för oss då, vad de kanske söker mer av eller tycker är svårt och så där. Så vi, sen utvecklas ju betaltjänstmarknaden hela tiden också. Vad är ett typiskt vanligt problem som kan vara klurigt eller svårt då? Man kanske har lite svårt med... alltså Mobilen är ju ganska, det är ganska smått, man kanske inte ser så bra det är svårt att knappa in saker man vet inte riktigt hur man gör när man laddar ner de här apparna. En sak som vi frekvent stöter på det är det här att man måste uppdatera sin telefon med jämna mellanrum systemuppdateringar för att om man inte gör det då ställer bankerna idag sådana säkerhetskrav att man kan inte använda en gammal programvara i sin telefon. Det är väl en typisk grej som vi stöter på ganska ofta. Vem får vara med på, på de här kurserna? De är upp alla. Men vi jobbar ju mycket mot pensionärsgrupperna. då. Vi jobbar mycket mot PRO, SPF, SKPF. Vi nämner då att de här utbildningarna finns och de är jätteduktiga på att sprida det här i sina nätverk. Då. Vi har ju fått förfrågningar från andra län också om att vara med. Så det är ju jättespännande. Vi får om dagen här från Skellefteå, en SPF-förening där, som, som ville vara med. Så att, det är ju helt okej okay för andra att anmäla sig också då, så att, vi hoppas ju på att det här ska spridas.